ہوں جب سے تیرے ہلکا فیضان تیرے ہلکا فیضان ہے الزم ادراک کی موجوں میں تلا تم ہے الزم ادراک کی موجوں میں تلا تم اب چین میسر ہے, ہے سفر میں نہ کرتا میں میں ہے, ہے کوئی حرمت کعبہ کی قبا چاک ایک ساحر المود کے جادو کے اثر میں ایک ساحر المود کے جادو کے اثر میں اللہ بصیرت نسارت نہ جسارت اللہ بصیرت نہ بسارت نہ جسارت ان لال رومالوں میں ڈھکے سر میں ان لال میں ڈھکے کامبد خزرا کے مکیم وقت دعا ہے گمبد خزرا کے مکی وقتِ وقت دعا ہے کعبے کے مسلح ہیں کلیسا کے اثر میں کے مسلح ہیں کلیسا اثر میں, کے کے اثر میں. اے میرے عرب شوکت و ستوت کی ڈھلی شام اے میرے عرب شوکت و ستوت کی ڈھلی شام ہر لمحہ سفر برق و شرر خوف و خطر میں ہر لمحہ سفر برق و شرر خوف و خطر میں گرداب کی موجوں سے صدف ہوتے ہیں سراب سیراب گرداب کی موجوں سے صدف ہوتے ہیں سیراب کچھ خیر کے پہلو بھی ہوا کرتے ہیں شرمے میں کچھ خیر کے پہلو بھی ہوا کرتے ہیں شرم رکھ شیشہ دل گردے کدورت سے مصفہ رکھ شیشہ دل گردے قدورت سے مصفہ مٹی نہیں رکھتا ہے کوئی کاچ کے گھر میں مٹی, مٹی نہیں رکھتا ہے کوئی کاج کے گھر میں اس شمع کی دنیا کو ضرورت ہے بہت آج اس شمع کی دنیا کو ضرورت ہے بہت آج, آج, آج جو شیخ لیے بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں جو شیخ لیے بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں بزمی تن خاکی کا تقدس نہیں مطلوب بزمی تن خاکی کا تقدس نہیں مطلوب ہے عظمد گہر کی بنا آب گہر میں ہے کی بنا آبِ گوھر میں. جب سے تیرے ہلقئے فیضان نظر میں دنیا سمٹ آئی ہے میرے دیدہ تربے